Cristian Tudor Popescu e subliniere ieri furibund după ce Claus Iohannis i-a cerut demisia premierului, absolut justificat. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri pentru Ager Press. Ce solicitarea presublinierea dintelui României, Claus Iohannis, privind demisia premierului Viorica Denciel este o declarație politic, ofensiv, pentru a cât sublinie tiga capital politic, dar absolut justificat de prestația prim-ministrului. Este o declarație politic-ofensivă pentru a cât tiga capital politic, dar este absolut justificat de prestația premierului Dencil. Punct. Presubliniere din Teleclaus Iohannis cere acum demisia premierului Dencil pentru, înceleg, a fi necorespunstor în funcție. Întrebarea se pune dacă era mai corespunzitor în funcție premierul Dencil atunci când a fost numit de domnul presubliniere din text. Toate datele acestei persoane că nu are nici cea mai mică lectură cu posibilă funcție de prim-ministru, niciun fel de experiență de conducere, niciun fel de experiență relațional, atât intern cât sublinierei extern, dificult și majore de exprimare, până la atât gre subliniere grave de limb român, gre -li de logic la incapacitatea de a comunica, a afirmat Cristian Tudor Popescu. Cristian Tudor Popescu a mai spus ce presubliniere din tele nu poate demite premierului, PSD se va opune, iar Viorica Denciul nu subliniere ii va da demisia din funcție. Nu are <fie> cum să o pentru asta trebuie să cad guvernul în Parlament, oricum este majoritate. Presubliniere dintele Claus Iohannis încearc să mai cât subliniere, tingeni subliniere, de capital politic prin această declarație cu privire la capacitcile doamnei dencii, dar repet, ele îi erau cunoscute domnului presubliniere dinte de la bun început, a conchis Cristian Tudor Popescu.